السلام علیکم دوستو دوستو سپریم کورٹ جو ریاست پاکستان کی سب سے اعلی ترین مقام پر انصاف فراہم کرنے والا آخری فورم ہے اپنی جوڈیشل ایکٹیویزم اور پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے خود قوم کے سامنے بے توقیر ہو کر عوام کے کٹے عوام کے کٹہرے میں وہ کھڑا ہو چکا ہے اور عدلیہ اور عدلیہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے ادریہ پر خود ایک سوالیہ نشان واضح طور پر سبت ہوئے ہے اور اس پہ ڈسکشن پارلیمان میں ہوئی کال قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم اعظم شباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے جسٹس مظاہر علی نقوی کا نام لیے بغیر اس آڈیو کا حوالہ دیا جس میں سپریم کورٹ کے ایک جج, جج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں وزیراعظم نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کا اس کا فرانسنگ آڈٹ کروائے یہ ویڈیو اگر جھوٹی ہے تو مرتکب افراد کو سجا دی جائے اگر درست ہے تو قانون کے تحت کاروائی کی جائے لیکن فقط اسی ایک جملے سے جمہوریت کا بھرم کھل جاتا ہے اور اس حکومت کی بے بسی بھی کیونکہ اگر یہ حکومت با اختیار ہے تو پھر یہ سوال ہے یہ کون سا قانون مانے ہے کہ وہ اس کی فرانسنگ نہیں کروا سکے کون سا امر مانے ہے کہ وہ بتا ہی دیں کہ ایسا کرنے سے کون سے ان کے پر جلنے کا احتمال ہے واضح طور پر پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ جس آڈیو کو میں ذکر کر رہا ہوں اور جس طرح شباز شریف صاحب نے بات کی وہ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الائی اور جسٹس سپریم کورٹ مظاہر کا کہ ماں بہن گفت ہوفانہ انداز میں انہیں یار کہہ کر مخاطب ہے اور ملزم کو جسٹس صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے इन्ना इन्ना इन्ना। انصاف اگر یہ عالم ہے کہ سپریم کورٹ کے جج ملزموں کو اپنے گھروں میں پناہ دے تو پھر جنازہ انصاف کا تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے اب اس کا رہ ہے اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی بہرحال شباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ جن کے خلاف باتیں سامنے آئی ہیں بتایا جائے کتنے ججوں کو کرپشن کے کیس میں نکالا گیا لیکن سیاستداروں کے خلاف تو آنکھیں بند کر کے آمدنی سے زیادہ اساسوں کے کیس بنائے جاتے ہیں پھر انہیں ماتوب کر کے ان کو نشانے عبرت بنا دیا جاتا ہے سزائیں دی جاتی ہے شہباز شریف نے ایوان کو مخاطب ہو کر کہا اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم آنکھیں بند کر کے گئے بھینسوں کی طرح کب تک آنکھے کے جائیں گے پھر آئین اور قانون کی حکمرانی کب ہوگی اگر کوئی یہ اگر کوئی اور یہ سب کچھ کرتا ہے تو اسے کالے پانیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے نشانے عبرت بنا دیا جاتا ہے لیکن ایک لاڈلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کل کے اجلاس میں شباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب خاصے فعال نظر آئے کیونکہ شباز شریف جو وزیراعظم اور قومی اسمبلی کا قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد بیگانے سے ہمیں وہ نظر آ رہے تھے دکھائی دیتے تھے اور کل پورے وقت انہوں نے پورے اراکین کے ساتھ رہے ان سے سلام مشورہ کرتے رہے اور یوں عدلیہ کے منفی کردار پر بھی تنقید سخت جا نہ تنقید کرتے رہے پیپلز پارٹی کے اور پارلیمانی گروپ لیڈر سید نوید کمر نے بھی اپنے خطاب میں سیاسی معاملات میں عدالتی مداخلت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور اجلاس کی روداد سے گمان ہو کیا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی توقی اور مفادات کے لیے اب کھڑی ہو گئی ہے اور وہ لاغر باقیات سے اب لڑ جانے کے لیے قبر بستہ ہو گئی ہے تاکہ جمہوری اقدار کے احترام کو یقینی بنایا جا سکے اینی معاملات پر بحث کے دوران کم بش تمام حکومتی ہراکین نے اپنی اپنی تقاریر میں تاریخ انصاف کا چیئرمین کا نام لیے بغیر ان پر ان پر کو فراڈیا کہا نو باز کہا لاڈلا کہا اور اس طرح ایوان میں ان کا نام ہی لاڈلا پڑ گیا تاہم بعض خواتین نے ان کی اہلیہ کا ذکر کرتے ہوئے انہیں لاڈلی کہہ دیا بچرا بی بی کو انہوں نے لاڈلی کہہ دیا اقلیتی رکن نے بڑی دلچسپ بات کی رمیش کمار نے ان کی تقریر کے دوران کہا کہ میں نے جب تحریک انصاف جوائن کرنے کے لیے عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے میرے گلے میں اپنی جماعت کا پٹا یعنی پرچم ڈالنے کی کوشش کی لیکن میں نے صاف انکار لفظوں میں انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے پٹا نہ ڈالیں میں ان لوگوں میں سے نہیں جو گلے میں پٹا ڈلوا لیتے ہیں مجھے ایک سال کے دوران ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص فراڈیا ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا اور عدلیہ کی جانب سے ہونے والی نا کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے لیکن جو لاڈلے کے ساتھ عدلیہ سلوک برت رہی ہے اس کو رعایتی دے رہی ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ بن رہی ہے راجہ تنویر ایم این اے نے تو عمران خاں پر بڑے ذاتی حوالے سے رقیق حملے کیے اور کہا یہ شخص انتہا درجے کا لوسر ہے مکار ہے رانا ترویر نے ایک دفعہ کا ذکر کیا کہ ایک شادی کے موقع پر ان کا والد اکرام اللہ عزیز بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے اس پوچھا کہ عمران خان آپ کا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا کہنے کو کہ تو میرا بیٹا ہے لیکن پکا حرام کا ہے بہرحال اس پر اسپیکر نے ان الفاظ کو حذف کروا دیا اور دوسری طرف کے انصاف جس نے ہر اچھی تدبیر کی مزاحمت کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے وہ ان قوانین کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ عدلیہ سے پہنچ کر اپنے لیے سہولت ڈھونڈ لیں تحریک انصاف تو ہے ہی عمران خان کے دفعہ پر معمور کچھ افراد کا مجموعہ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے چودھری اعزاز اعظم پر جو عمر رسیدگی میں اس طرح حد تک شٹیا گیا ہے کہ آج اس کو ماضی کی کردار اس کے حال کی ہمیں آئینہ دار ہمیں نظر آتا ہے اور اس نے آج کہا کہ پارلیمنٹ میں کی, کی قانون سازی کا از خود نوٹس کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اعزاز احسن کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نیا خود از خود نوٹس آئن کے آرٹیکل 184 کے سب سیکشن 3 کے تحت اس نے لیا اور جقم مارچ کا عدالتی فیصلہ تین دو کی اقسیتی رائے سے برقرار رہے گا اس طرح قانون دان ہے لطیف کھوزا صاحب نے بھی کہا کہ قانون سازی جو کی جا رہی ہے وہ عدلیہ پر قدغن لگانے کے مترادف ہے اچھا اب دوستو اس میں ہے کیا ان جیسے وہ تمام قانون دان یا تمام وہ لوگ جو کسی نہ کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے اور انہوں نے اپنی فیس ویلیو میں اضافہ کیا اور فیس ویلیو کو میں اضافہ کر کے کرنوں روپے کمائے ان کا اصل حسد نواز شریف سے ہے جو ان کے لاشعور میں ہما وقت متحرک رہتا ہے موجود رہتا ہے اس لیے کوئی بھی اگر نواز شریف کی مخالفت کرے تو یہ خن ٹھونک کر ان کی تائید کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کا تو نہ کوئی اصول رہا نہ کوئی شاندار ماضی جس پر یہ فخر کر سکے کیونکہ انہوں نے عوام اور جمہوریت کے لیے گران قدر کوئی خدمات سر انجام نہیں دی اس میں کوئی شک نہیں دوستو کہ ہم بڑی تیزی سے کیسے سیاسی طوفان کی طرف جانب بڑھ رہے ہیں جو شاید سب کو بہا کر لے جائے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان جو دو ریاست کے بڑے سٹون ہیں یہ ایک دوسرے کے متحرک کھڑے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پارلیمان اور اندریا کے کچھ ججز ایک دوسرے کے مقابلے پر سفارہ ہے اور وہ ججز عمران خان کی حمایت میں ہر اصول کو پامال کیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو نیوٹرل کی امیدیں اور نغیر جانبدار ہونے کی امیدیں جن لوگوں نے بازی ہوئی ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضبط کے بندھن اور وہ جو بند ہے وہ ٹوٹ نہ جائے تو پھر کب یہ بسات لپیٹ دی جائے جس میں جس کی عزت میں نہ صرف عدلیہ آئے گی بلکہ یہ خود پارلیمان بھی آ جائے گی لیکن اور یہی عمران خان شاید چاہتا بھی ہے کہ مارشل آرٹ ڈکلیئر ہو جائے ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو آج یقینی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ کم از کم ان کا غیر جانبدارانہ رویہ اس بات کا عائدہ دار ہے کہ اس حد تک جنگ میں شدت آ چکی ہے کہ جب جو ہے وہ ایک دوسرے کے دست و غریبا ہے تو اس میں ان کا نیوٹرل رہ جانا خود ایک بڑی نہ صرف اپریشیٹیبل بات ہے بلکہ ماضی کی ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دوہرانے کا عزم بھی تو لیکن یہ عزم کب تک قائم رہتا ہے اور ہم کب تک ان کے ضبط کا امتحان لیتے ہیں یہ وقت بتائے گا اب آپ سے اجازت اپنی اعلیٰ سے ضرور نوازی کا واسلام.